السلام عليكم. بالله تشوفها، أنا والله العظيم من اليوم أنا أشوفها. المرة طبعًا مية في المية إنها سعودية. شوف، تلقط من الزباين، وتاخذ قواطي، وتاخذ أكل، فالواحد يحمد ربه على النعمة شوية يعني. شوف قدام عيوكم يعني.